Presubliniere dintele Claus Iohannis, declarații de pres la Palatul Cotroceni. Presubliniere dintele României, Claus Iohannis, va susține astăzi, de la ora 19. 30. O declarație de pres, la Palatul Cotroceni. Tema declarației este execuția bugetară pe primul trimestru, informează administrația prezidencială. Stiri pe surse. Rova transmite în direct declarațiile presublinierea dintelui.